اسمك الكامل؟ محمد كريم العبيدي آه مولود عام 4 اوت 1966 في باب العسل تونس. وين عشت قضيه طفولتك؟ حتى 10 سنين. آه تقريبا قضيه طفولتي الى 14 سنه في تونس. معناتها لفرنسا آه عام 1980. شكون عرفك بالاسلام وطقوس الاسلام؟ لازم نفرق بين زوز انواع متاع الاسلام، فما الاسلام التقليدي الوراثي والاسلام السياسي. بالنسبة للإسلام التقليدي الوراثي تعلمته من جدتي ومن أمي ومن عائلتي المقربة. بالنسبة للإسلام السياسي أه، تخلى دارنا صدفة كطاعون أو كهجوم بطريقة سلسة في الأول ثم سيطر على كل العائلة وأصبح هو اللي يحكم في العائلة. ووقتاش هذا عرفتوا الحركات الإسلامية؟ نعم. 1975 1976 وقتها اختي الثانيه دخلت للجامعه وفي ذلك الوقت كان التسلل الاسلامي داخل الجامعه التونسيه. قديش قعدت في ايران وشنو اللي تعلمته في ايران؟ قعدت في ايران اول حاجه مشيت لايران مرتين، المره الاولى طبعا للدراسه الدينيه تقريبا قرابه ثلاثه سنوات والمره الثانيه اكثر من سنه في مهمة خاصة نتيجة العمل اللي كنت مكلف فيه. أما شنو تعلمت في إيران؟ طبعاً الظاهر هو الدراسة الدينية، ولكن في الحقيقة الدراسة الدينية ما كانت إلا مرحلة من أجل توجيهك لجهات أخرى، لأن الدراسة الدينية تبدأ في الأول من أجل دراسة الفرد ومعرفة الفرد هل هو له توجه سياسي له توجه مخابراتي له توجه ديني. له توجه اجتماعي او حتى عسكري وانا الاتجاه نتاعي كان اكثر شيء تنسيق وعلاقات طيب شنو هي اللي قصدتها بعد ايران وشنو هو الهدف منها آه، وقتها كملت الدراسه تاعي ثلاثه سنين في ايران كانت عندي مهمه اني آه، نتيجه قربي او مع علاقتي بصالح كركر اللي هو الرجل الثاني في حركه الاتجاه الاسلامي سابقا اللي هي دوله النهضه اني نتغلغل داخل هذه الحركه ونحاول نقدم لهم المساعده للقيام بانقلاب ضد بركيب شن هي المهمه نتاعك في فرنسا؟ كانت عندك مهمه في فرنسا؟ كانت المهمه نتاعي مش في فرنسا في الحقيقه هي في اوروبا في الاول يعني كانت بلجيكا ثم فرنسا من اجل استقبال العناصر اللي يتم توجيههم من بعد للتدريب سواء في ايران سواء في افغانستان سواء في مناطق اخرى. وهما عناصر مع تنواجد للتدريب العسكري أو التدريب المخابراتي أو السياسي أو حتى للدراسة الدينية طيب، هل كانت عندك مهمة في تونس؟ طبعاً المهمة بتاعي في تونس كانت هي المشاركة في الإنقلاب ضد برجيبة ودعب دور مهم في الإنقلاب عام 87؟ طبعاً كانت لي دور مهم في الأول يعني انا قمت بعمليه التنسيق من بين عناصر معناتها قادمه من ايران مع القيادي في حركه الاتجاه الاسلامي صالح كركر، وانا اللي تابعت عمليه مع ارسال الاشخاص الى ايران او الى سوريا، ثم في الاخير تم ازاحتي لكي يواصلون العمل وحدهم، لكن كنت متابع الاحداث اللي قاعده توقع في تونس ورجعت لتونس عام 87 في فيبري 1987 على اساس اني معنتها باش نشارك في هذيك العمليه. طيب عدا كونه رجل اختك صالح كركر علاقتك به علاقه تنظيميه، نوع العلاقه في العمل كيفاش كانت؟ في الحقيقه صالح كركر هو اللي معنتها هو اللي هو الشخص اللي ادخل الاسلام السياسي للعائله بتاعنا. العائلة صغيره والعائله الكبيره يعني هو اول شخص عرفت من خلاله الاسلام السياسي وكانت العلاقه معه في الاول هي علاقه كما نقوله معلم وتلميذ ولكن بعد ذهابي لايران وعودتي من ايران اختلفت العلاقه واصبحت علاقه تنسيقيه وتفاهم النب تقريبا رغم اللي هو عنده الوزن بتاعه في حركه الاتجاه الاسلامي لكن انا عندي الخيوط بتاعي في ايران شكون الموجودين توا في الساحه السياسيه كانوا موجودين معاك في الحركه في الاتجاه الاسلامي اول الثمانينات؟ آه، تقريبا كلهم، كلهم كلهم سواء مثلا باهي نعرفوا راس الافعى راشد الغنوشي، آه، عبد الفتاح مورو اللي كنت نهز في الرسائل من طرف صالح كركر، ثم آه، طبعا علي العريض، آه، حمادي الجبالي، آه، سعيد الفرجاني، سعيد الفرجاني او السيد الفرجاني. وطبعا فما رجل اختي واحد اخر فهمت نفس الشيء اللي هو لاهي توا بحمايه او الامن اللي هو من مسجد الشورى لحركه النهضه واللي هو لاهي بحمايه رشيد الغنوشي وطبعا الوجوه اللي موجوده الان على الساحه سواء معناتها اللي نشوفوا فيه توا احنا على الساحه الاسلاميه راهو كلهم كلهم امتداد لحركه الاتجاه الاسلامي او المد الاسلامي الاول الذي ظهر في السبعينات هذيك التفريقات هي التفريقات في وجهه النظر ولكن الهدف نتاعهم الكلهم واحد طيب وقتاش وعلاش خرجت من حركة الاسلاميه حل. في الحقيقه خرجت من الحركه الاسلاميه نتيجه خلافات معهم في الطريقه في العمل نتاعهم يعني معناتها بالنسبه ليهم الانسان لازم يكون جندي تحت الطلب تحت الاوامر وانا الطبيعة نتاعي نوعا ما تمردية يعني ما نقبلش الأوامر صحيح هما الحركة الشيعية السياسية هي حركة تختلف كليا على الحركة السنية حيث تتم دراسة الشخص لكي توجيهه للشيء اللي هو دارع فيه يعني أكثر دقة يعني فهمش أوامر تأتي من الفوق أكثر وإنما دراسة الشخص لكي إعطائه الأوامر اللي تتمشى معه طبعا خلافات كثيرة مع الأشخاص، مع الأشخاص اللي موجودين، في الأول كان اعتقادي أن خلافي كان مع الأشخاص، ولكن وقتها حبيت نوصل للروس ونكتشف لماذا هذا التصرف أو هذه التصرفات اللي أنا ذكرتهم في كتابي بالتفاصيل، اكتشفت أن هذه الكل هي طريقة عمل. إذًا قررت أني نخرج من الحركة الإسلامية، وبالفعل خرجت ورجعت لتونس عام 87 على أساس أني مانيش باش نشارك كنت مانيش باش نشارك ويحبوني نشارك ولكن انا حبيت نرجع باش نحاول نصلح اللي يمكن اصلاحه بعد العامين اللي عملتهم من اجل التغلغل داخل حركه الاتجاه الاسلامي. جاتكش تهديدات بالقتل من قبل عناصر كانت منتميه في الحركه الاسلاميه او اللي توا جاوبتش تهديدات؟ أه طبعا تهديدات بالقتل هي حالات معناتها دائمه أه باهي وقت خرجت طبعا صالح كركر فمه يعني كلمني بالتليفون وهددني فهمت صالح كركر بعد انقلاب بن علي طبعا تعرضت لعدة معناتها تهديدات خطيرة جدا وحتى محاولات لهذا جعلني اهرب الى المغرب واختفي مدة خمسة سنوات لكي ينسوني ومن بعد وقت مع معناتها التهديدات باهي ولكن كانت تهديدات روتينية موجودة على الفيسبوك ولا على المايل ولا بالتليفون ولا طريقة مباشرة وأكثر التهديدات اللي جاتني يعني خطيرة جدا هي بعد 2011 بعد الانتفاضه التونسيه اللي معناتها العناصر الاسلاميه اللي كانت في الحي نتاعي وفي الحومه نتاعي كانوا يخافوا مني فهمت يعني ما بعد الانتفاضه والانفلات الامني هناك كثير جاني بالدار فهمت وهددني فما اللي اقترح علي اني اعود فهمت معاهم كل شيء فما اللي اقترح علي اني نخرج من تونس كان نحب نقعد حي تهديدات واضحه وما وقعتش وقعت الكثير من العناصر اللي خرجت من حركه النار. علاش كتبت الكتاب؟ في الحقيقه كتبت الكتاب، الكتاب كانت كتب اول مره في السجن في 9 ابريل 1987 قبل ما نخرج معناتها من الحبس بعد وصول بن علي للسلطه كان عباره على رؤوس اقلام للاحداث اللي وقعت لاني كنت خايف على حياتي لا الموت قلت على الاقل نخلي دليل معناتها عن التجربه بتاعي. ولكن من بعد طبعا وقت كتبت الكتاب انا ما زلت ما من الفكر الاساسي لرؤساء الحركات الاسلاميه اللي كنت تخدم معاهم. لهذا قررت العوده لسوريا والتاكد واكتشفت ان الاسلوب بتاعهم اللي يستعملوا فيه هو داخل الاستراتيجيه بتاعهم اللي يخدموا بها. ومن هنا شطبت على الاسلام السياسي، وعودت رجعت لفرنسا وكتبت زدت اضبت الكتابه ديك التجربه بتاعي واعتبرت ان الاسلام السياسي هو الخطر الحقيقي على اي دوله ولا على اي مجموعه وسلمت لاختي باش وبالفعل خرجتوا معناتها بنسخه فرنسيه تحت اسم كارين مونفرير اكس انتيغريست تيروريست عام سبعه وتسعين و 97 98 98 بلوتو عام 1998 و معناتها انا ما قريتوش وقتها طبعا وقتها خرج معناتها لم اطلع عليه ولكن بعد عده سنوات اطلعت عليه اكتشفت ان المعلومات اللي فيه صحيح معناتها صحيحه ولكن كان الهدف نتاع الكتاب هدف سياسي من اجل القضاء على الشق الصلب في حركه الاتجاه الاسلامي اللي هي شق صالح كركر ولكن من بعد يعني الانتفاضه قررت نعاود معناتها نكتب من جديد يعني طيله الفتره اللي معناتها خرجت فيها من حركه من الحركات الاسلاميه بقيت نتبع من الخارج شنو يحدث في العالم والخطر نتاع الاسلام السياسي وعاودت اسطرته عندي تقريبا عامين في معناتها تحت اسم ما في مارتينيزي بالفرنسيه ولكن بعد عام تقريبا اكتشفت ان معناتها الشعب التونسي ما يقراش ياسر فرنسيه كما قبل يعني ولا اكثر معناتها معرب ولهذا قررت باش نترجمه بالعربيه وتم ترجمته بالعربيه وسوف يصدر بعد ايام في المكتبات التونسيه وحتى النسخه الفرنسيه سوف يعاد اصدارها في تونس في مطبعه مع في دار نشر زينب للنشر وبش يكون في كل المكتبات باللغه العربيه في الاول ثم باللغه الفرنسيه. طيب شنو تتمنى لتونس وهل ما زلت تحبها؟ في الحقيقه شنو نتمنى لتونس؟ نتمنى لتونس انها تشارك الانسانيه في حضارتها وفي تطورها. عندنا عناصر وعندنا مفكرين وعندنا باحثين وعنا كل شيء فهمت عندنا كل شيء الاسلام السياسي مده خمسين سنه هو يحط ما يسمى العصا في العش فهمت يمنع اي تقدم أي حداثه أي تطور من نحب تونس من ممكننيش نكرهها تونس كتونس مستحيل نكرهها لكن نحبها من نجي نقول نحبها اما نجم نقول اللي خايف عليها ورغم كل شيء عندي امل ان تونس هي الدوله الوحيده في شمال افريقيا والشرق الاوسط اللي يمكن ان تقدم مثل حي باش حق بركاب الحضاره وركاب الانسانيه